שלום, שמי סניר גולפינגר, מייסד פרויקט חוקה דמוקרטית למדינה יהודית. פרויקט חוקה דמוקרטית למדינה יהודית פרויקט להגן את זוותה יהודית והדמוקרטית של המדינה, באמצעות חוקה. לצד הצורך לשמור על הופיעי יהודי של המדינה ומרכזיותה של הדת היהודית במרחב הציבורי, קיימת גם הבנה כי חלק מהציבור אינו מגדיר את עצמו דתי, ולכן אין נכפות עליו אמונה דתית מסוימת. הפתרון שמציעה צעת החוקה לסוגיה זו, מתבסס על הגותו של ג'ון לוק. לוק ראה מצד אחד חשיבות בקיומה של הדת במחב הציבורי חברתי, ומידך תמך בהפרדת הדת מהמחב הציבורי פוליטי. במחב הראשון מתקיימות התארגנויות חברתיות, שאחדות מביניהן הן התארגנויות דתיות, המרחב השני הוא התחום רשויות השלטון, ונמצא מחוץ לתחום פעולתה של הדת. את האיזון יצר לוק באמצעות הכפפת המחוקיקים והחוקים למוסר האלוהי. ביותה של החוקה מסגרת נורמטיבית וערכית, לפי כל האזרחים והרשויות צריכים לפעול, אזכור האל בחוקה מחפיף את כל האזרחים והרשויות לחוק הטבעי ולכללי המוסר האלוהי. בדומה למדינות דמוקרטיות ליברליות רבות שצינו את רעיון עליונותו של האל בחוקותיהן, מבקשת גם הצעת חוקה זו להזכר את האל, וזאת לצד יזכור תורת ישראל ומרשתה בסיפים הרלוונטיים. הדבר יבסס את זהותה היהודית של המדינה מחד, ויאפשר מידך את הפרדת הדת מהמחב הציבורי-פוליטי. הצטרפו אלינו לשיח ענייני ומכבד על עיצובה של מדינת ישראל.